Viorica Dencil, despre posibilitatea ca Iohannis să conducă din de guvern, dacă a făcut-o odată, asta nu înseamnă ce trebuie să se repete. Viorica Dencil crede ce episodul cu Claus Iohannis la Cârma uneie din de guvern, acum s-a întâmplat în mandatul lui Sorin Grindeanu, nu va avea loc cu ea la Palatul Victoria. Trebuie să anunte dacă a la sedinta de guvern si trebuie să fie pe ordinea de zi un punct care să necesite prezenta presedintelui. Nu suntem la scoala ca să vina domnul profesor să ia elevii de urechi. Dacă a făcut-o odată, asta nu înseamnă că lucrurile trebuie să se repete, a precizat Dencil la România TV, într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu. Eu sunt un om echilibrat și sunt un om care îi place echilibrul, sunt un om discret, nu îmi place să fac spectacol. Dacă ai văzut, nu am ieșit niciodată cu declarații care să starneasca un război sau indignare. Dar, în in același timp, sunt un om demn, sunt un om care am încredere în in mine, si un om care are tarea sa meargă mai departe atunci când stie ca merge pe drumul cel bun. Chiar si cu riscul de a gasi un zi din partea cealaltă. Eu nu am voie să ai dezamăgesc pe cei care au crezut în mine și si vom merge mai departe. Președintele României nu are atribuții în ceea ce înseamnă a demite premierul. Dacă eu i-a spune acelasi lucru domnului președinte, probabil ar zambi. Eu nu am zambit. Nu am zambit pentru ca mi se pare o glumă la locul ei. Nu poti sa spui asta ceva în calitate de om care ar trebui să aducă echilibru, să fie un mediator în cadrul statului. Deci, domnul președinte voia să medieze o dispută imaginară între guvern și BNR, dar vrea în același timp un război între guvern și administrația prezidențială. nu nu inteleg acest lucru și si probabil mulți romani nu îl inteleg. Dar pentru mine mai important este să aduc la capat programul de guvernare, iar dacă domnul președinte considera că nu mai poate coopera cu guvernul, într-adevăr, este un lucru destul de grav. Domnul președinte trebuie să anunte dacă vine la sedinta de guvern si trebuie sa fie pe ordinea de zi un punct care sa necesite prezenta președintelui. Nu suntem la scoala ca sa vină domnul profesor sa ia elevii de urechi. Dacă a făcut-o odata, asta nu înseamnă ca lucrurile trebuie sa se repete. Eu am vrut, sim, mi-am dorit, sim, mi doresc, să fie un echilibru, să fie o bună relatie interinstituțională, nu o relatie între oameni. Probabil nu îi place domnului președinte Viorica Dancila, dar o relatie instituțională a între guvern și președinție trebuie să existe și cred că domnul președinte trebuie să regandească acest mod de abordare. Dacă nu va face, eu voi merge înainte. Am susținerea coalitiei de guvernare, am susținerea parlamentului, eu voi merge înainte și si voi încerca și si sunt sigura ca voi reuși să pun în practica programul de guvernare, a spus Dencil.